کہ دل بھرا نہیں ابھی نچا چھو رکے میرا نام حمزہ ہے اور میں یو ایم ٹی سے ماسٹرز ان میتھ کمیونیکیشن کر رہا ہوں تو ایک دن میں نے اپنے دوست کے ساتھ شیئر کی یہ بات کہ میری اس طرح سے آواز ہے اور میں اس طرح گا سکتا ہوں تو پہلے تو مجھے بڑا آکورڈ فیل ہوا کہ کیا سوچے گا یہ اس طرح گا رہا ہے وہ تو کیونکہ مجھے میل وائس میں بھی کافی زیادہ مجھے پسند تھی اس میں زیادہ کافی سنگنگ کرتا رہوں یہ میری لائف کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جب مجھے واقعی اس چیز کا پتا چلا کہ میرے میں اس چیز کا بھی ٹیلنٹ ہے ابھی تو کچھ کہا نہیں ابھی تو کچھ سنا نہیں ابھی نہ جاؤ دل بھی بھرا نہیں بہت سے لوگ اس کو اسٹیریوٹائپ بھی کہتے ہیں لیکن میرے مطابق آپ تب تک ڈرتے ہو جب تک آپ خود سے لوگوں سے جھوٹ بولتے اور چھپاتے ہو جب آپ اپنے ڈر پہ عبور حاصل کر لیں تو پھر آپ کو سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا بہت سپورٹیو ہوں میں اس چیز کے معاملے میں کہ اگر کسی کے پاس کوئی یونیک ٹیلنٹ ہے تو اس کو ہم سب کو مل کے سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کو اور موٹیویشن ملے تاکہ وہ بھرے بڑے لیول پہ جا کے اپنی چیز کو پوٹرے کر سکے کیونکہ اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنا ہی سب سے مشکل ترین بات ہے چلے اگر کسی میں اس طرح کا ٹیلنٹ ہوتا ہے تو اس کو اتنا ہی لوگوں کے آگے آ کے ایکسپوز ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس سے موٹیویشن ملے ان کو انکریج کرنا ایک بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اپنا ٹیلنٹ شو کرنے کے بہت سے موقعے میسر آئیں اور ان کو اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کو ملے سونی سنی نہ ہی تیری میری کہانیاں میرے شوق میں نے جب حمزہ کو پہلی دفعہ کلاس میں لڑکیوں کی آواز میں گاتے ہوئے سنا وہ ایک لڑکا ہے اسے لڑکوں کی طرح سے ہی گانا چاہیے نہ کہ وہ لڑکیوں کی آواز میں گائے اور اس کی لڑکوں کی آواز زیادہ اچھی لگی مجھے اور مردوں کو اس طرح سے کام کرنا نہیں چاہیے اب وہ مرد ہے تو اسے مردوں کی آواز میں ہی گانا گانا چاہیے نہ کہ لڑکیوں کی آواز میں گائے رہے پھر پڑے نہ دوبارہ کیا کرے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ جینڈرس کو دو چیزوں میں بالکل جو ہے وہ تقسیم کر دیتی ہے لائک یہ کلرز جو ہیں وہ لڑکوں کے لیے اور یہ جو ہیں وہ لڑکیوں کے لیے کر دیکھو میرا میسیج جو باقی ساری لوگوں کو بس یہی ہے کہ آپ کو جو جو چیز علامیہ نے بلسڈ کی ہے آپ اس کو چھپائیں نہیں چاہے وہ کچھ بھی ہے آپ اس کو مزید سے مزید تر پالشڈ کریں اور اس سوسائٹی کے جو یہ بیریئرز ہیں ان کو ختم کر کے اس کو پریزنٹ کریں اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کیونکہ کچھ تو لوگ ہیں اور لوگوں کا کام ہے کہیں کچھ <cute> اور بھی دل کو دیوانہ کریں <famoso> पर दर्द दुआ है